ale nesem koukejme se přišlo spoustu zvířátek pod strom jako hrom každý dárek nese sem kdo nevěří ať k nám běží hvězda svítí nad lesem hajdy tydli dom kdo dostane tenhle kousek síra kdo si asi dárek zaslouží snad nevadí, že je sama netouří. Pak tu máme se na velký balík, s donáškou pry až do postele. Ten voňavý balík si přál králík, z ho nebo z něj u stele. Co pak je to za svátek? Spoustu zvířátek pod strom jako hrom Každý dárek nese sem Kdo nevěří, ať k nám běží Mězda svítí nad lesem A i vytidli dom Pro psa je... z toho někdo nají Ale když si o to napsali Teší se, že ani nebýbají Nad ti vykromné žížaly Co pak je to za svátek? Heleme se, koukejme se Přišlo spoustu zvířátek Pod strom jako hrom Vždy dárek nese sem, kdo nevěří, ať k nám věří, hvězda svítí nad lesem, hajdy tydly, hajdy tydly, hajdy Náma, máma, zase táta. Když jsem sám, tak zavolám na jsou na to tata. Ta. Jdou za váma s písničkama vaše <těk>